احنا يعني بنجيب الطاقة دي من داخلك انت ممكن انت ما تكونش تعرفها ولكن للأسف ان هو دايما يقولوا لك ان الطارو فيه جن بيبقى متلبس الشخص اقرا الطارو الروحاني الطار في قمة الروحانية ادخل عشان في روحانيات جاية لك الطارو ملوش علاقة لا بالجن ولا بالروحانيات هو دراسة وتدعيم الطاقة والحسة السادسة بتاعتك للطاقة بتاعتك وان انت تكون دارس طاقة كويس أنا جاي النهاردة علشان أعمل أنا بنفسي تجربة فتح التاروت فأنت قلتي لي حاجة قلتي لازم أسأل سؤال في الاول صح؟, صح؟ صح لازم نسأل التاروت جوة التاروت كم كارت؟ 78 كارت عباره عن ايه بقى الكروت؟ عندنا 22 كارت ميجر اركانا او السر الاعظم ودي الكروت الاساسيه للحقب العاليه اللي بيتبني عليها الطارو، اما المنن اركانا اللي هم 56 ورقه بيتبني عليهم الاشياء المصغره او الاحداث المصغره اللي بتوضح الاحداث. فكره الطارو ان انت تكون شخص متامل جيد جدا جدا وشخص عندك قلب ابيض، قلب صافي، شخص ما عندكش أي هموم للحياة لأن همومك كمان في جزء من طاقتك بيطلع في الطارو وزي ما بتطلع جزء من طاقتك أنت في الطارو لازم تفصل ما بينها وما بين العميل اللي موجود قدامك طاقة ملك الهوائي الكينج أوف فوردز اللي هو ده؟ اللي هو ده مقلوبة معايا اوكي okay. أنت هادي وما بتحبش تواجه حد مواجهات حادة مع ان الميزان دايما دبلوماسي بس عندك زرار لو عليه وعبيه زي الكوبايه المليانه بتنفجر في كمان بتاخد من الشخص اللي بيبقى متواجد قدامك في قراءه عامه ودي بتبقى اشخاص كتير جدا او في مثلا قراءه شخصيه بيوصلك طاقات مهما بتقطع الأحبال وبتنظف طاقتك بتاخد من الطاقات دي فدايما نقول إن الشخص اللي بيشتغل طاره ربنا بيديله الموهبة دي بس في حاجة ثانية بتختلى عنده ودي عن طريق الزبزبات اللي بتتصل مع الشخص لأن إنت لازم تحس الزبزبات الشخص عشان تديره توقعات صحيحة ممكن أنا أشوف الكرت أقدر أعبر هو الكرت سيغته ما تتغيرش أوكي؟ الصيغه بتاعته ما تتغيرش غير في نوع كروت تاني كل نوع من انواع الكروت ليه اسلوب قرايه وده هنوصل له لما نمسك الطروة هحاول اشرحه لك ما بين كارت واخر اوكي يعني مثلا هنقول الفور اوف قب في كارت بيقول ان انت حيران قلقان في نوع اوراق ثاني ممكن يقول لك ان انت بتفكر دلوقتي وبتحلم بالشخص دوت وعاوز تروح له في نوع اوراق ثاني ممكن يقول لك ان الشخص ده لوحده او انت لوحدك في الموضوع على حسب السؤال ببتدي احط النية ببتدي افضي الطاقة بتاعتي خالص عشان استقبل الطاقة بتاعتك انت فبعمل بلوك ما بين طاقتي وطاقتك وببتدي اقلب الطارو واول ما بحس بملمس الطارو في ايدي بيتغير ببتدي افتح أه ولما بقول انا بيظهر لي ده الشيء اللي بيتصور لان انت احيانا نفس الكروت بتبقى حافظها جدا ولكن بتتصور في عينيك وفي حدثك بطريقة تانية هنا لما لما بنعتمد على الحدث بنكون احنا بنعلي مستوى الوعي بتاعنا يعني ايه مستوى الوعي؟ مش كل الناس مستوى ذكاءها واحد ومش كل الناس الفلسفة بتاعتها واحد في ناس بتعرف تسرت قصص حلوة قوي لكن ما بتعرفش تقرأ طارف. كل حاجة ليها طاقة لو احنا جينا انا يمكن شرحتها للناس عندي على القناة عملنا قياس وممكن الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي تعمل ده هنقول قطر الهاله بتاعتك هنمسك قطر الهاله وهنا هننشط شكره الايد عشان انا ايدي اوريدي متنشطه عشان القياسات الطاقيه قطر الهاله بتاعتي خلاص انا قطر هالتي كده هبتدي اقول هل هالتي سلبيه ام ايجابيه بس انا دلوقتي قبل ما اقول ده انا هفكر في حاجه شريره اولا يكون هي انا مش عايزه سامح مثلا يكون سعيد حاجه شريره انا اسفه جدا يا سامح اسفه جدا بس لازم نحط اختبار هبتدي اخد بثلاث صوابع من الهاله دي وهبتدي احسهم هلاقي الطاقه خشنه شويه طيب هبتدي تاني انفض ايديا وهبتدي اخد نفس عميق وهبتدي اقول انا الروح ولست الجسد انا روح طيبه وهبتدي استغفر الله طبعا استغفر الله استغفر الله واتوب اليه وهبتدي اقيس كتر الطاقه بتاعتي تاني اوكي وابتدي اخد من كتر الطاقه لمسه وابتدي احس الطاقه هلاقيها ناعمه ايه رايك لو تجرب عايز افهم منك في الاخر ايه يعني كل ده طلع من شخصيتي او طلع من, من, من طاقتك اه قدرتي ت... قدرتي تعرفي من الكود او من طاقتي حاجات عندي بقى اللي ليها علاقه بالحب اه اه, آه. بكذا صح؟ اها اها انا ما دخلتش في الحب انا دخلت في الحياه الزوجيه هو دخلني في الحياه الزوجيه لازم ندرس طاقه الاول وبعدين ننشط حاجه اسمها الغده الصنوبرية ودي الصندوق الاسود بتاعت كل انسان ليها علاقه بالعين التالته؟ ليها علاقه بالعين التالته okay. كلنا العين التالته عندنا تعمل ولكن في بعض الاشخاص عندها دمور وبعض الاشخاص عندها بريق للعين التالته وهنا كمان بننضف حاجه اسمها الشمسيه دائما اول باول وشكره الجسم لان الحاجات ديت اللي بتوحي للبني ادم ان هو ممكن من كتر الطاقات السلبيه اللي بياخدها ان هو ممكن يحصل عنده انتحار يحصل عنده تعب يحصل عنده امراض فانا كمان حتى في المعالجات بتاعتنا الطاقيه بناخد طاقات فلازم نقطع الاحبال اه طبعا في نصب بيحصل في شغل الطارو كتير وبالذات ان الناس اللي بتشتغل طارو بقت شغلانه اللي مالوش شغلانه